مشكلتنا يا سادة الآن خصوصاً في هذا البلد أن المسؤول عطل هذه الحاسة طبعاً والسابق وإحنا موروث هو خوما يوم اللي إحنا صدنا نعم موروث ما تسمع لا تريد أن تفقه لا من صغير لا من كبير لا من صاحب اختصاص المهم هو عطل هذه فما نعلو فيه ما نمر فيه من ويلات ما نلعق فيه من عسل الان شهد المصفى هو بسبب هذه الحاسه المعطله في هذا البلد من زمان لانه لان السلطان لا يسمع الا للثعالب لان السلطان لا يسمع الا للمتقلب للمتلون لا يسمع إلا لليربوع إلا للحرباء التي تتلون وتتغير بتغير الزمان والمكان الذي لا يجيد إلا إلا المسح واللطعة إلى أقدام ويد السلطان هو لا يقف أمامه كرجل أو كقائد هو أو صاحب اختصاص هو لا يسمع السلطان إلا بما يشتهي فمرت البلاد والعباد بما نحن فيه فإننا فقدنا هذه الحاسة نسمع ولا نفقه لهم آذان لا يسمعون بها موجود كل احنا عندنا آذان بس لا نسمع فالذي يتمادى في غيه من سلطان أو من أعوان السلطان أو من الزبانية هم هؤلاء الذين قد عطلوا هذه أنعم ما أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان فالذين يعطلون هذه قال اولئك كالانعام بل هم اضل لان الانعام مرات تسمع الصوت وهؤلاء لا يسمعون وهذا الخطاب انت تخاطب وتنادي وتصرخ وهو لا يسمع هو لا يسمع ما المسؤول تقول له انت انت عين لما كانت بالصيف وين شلت تسوي؟ انت عم ابو جهد البلدي وين شلت بالصيف؟ لما هسه الان غرقة بغداد غرقانه وكاي العاصمه هاي بغداد هاي عينه الدنيا وغرقانه انت ما تسمع نعم لو كان يسمع لما فعل بنا مناطق متحرره مناطق شعبيه شعبويه بلطين احنا قاعدين بنص العاصمه زين دايسر بالاضيه والنواهي ماذا يحدث المطر يعني الناس تفرح تطلع هي وجهاله ونسوانه وعياله ترتاح تشوف رحمه الله فانظروا الى اثار رحمه الله هذا الشجر تجده يتراقص يضحك كانه يستقبلك والشوارع نظيفه احنا الا احنا احنا اذا مطرت الدنيا تصير غلط علينا لذلك الناس يقول لك يا شيخ يقول عمي لا تقول اسقنا الغيث لانه الغيث علينا نظمه تصريف مال الماي ماكو لان المسؤول ما يسمع لان المسؤول لا يسمع يسمع بس منه تملك ما يسمع يجي عليه يقول ليش هذا البنى التحتيه تعبانه يقول الشيخ مو احنا واحد يوصل من واحد من كابر الى كابر حتى اوصل الى البنيه التحتيه السيئه لانه المسؤول ما يسمع إذا ما نمر فيه هي ان المسؤول ما يسمع عمي انت يقولوا لك منبوش الصفحه وك عمي لا تطي ذولا طهران انطيهم بالدينار او تطيهم بالثمان الا انطيهم بالدولار وك عمي إمه هذا ربك يقول لك انت عبد جاي انت ما تسمع مو يقولوا لك لا تطيهم عمي الا بالدينار او بالثمان انت جاي تستورد لا اعطي الا بالدولار حتى احرق عليك الدولار ليش سوينا لك؟ انت مسؤول هذا ما يسمع ها؟ هذا كلها طلعت هالمشاكل لا لأنه ما يسمع يقولوا لك عمي اطب بالدينار اطب التومان لا تضطي بالدولار ما يسمع مو عيب واحد لا الأخوة إذا احتاج أعوز بس عاد لما بيتك تم هدم وانت تضطي أنا عبيتي بيتي أنا مهدوم وانا اعطي فلان وعلانا ليش؟ انتم ما تستحون؟ الله ما تخافونه؟ ما تسمعون؟ الا تسمعون اهات الشعب؟ الا تسمعون اهنين الفقراء؟ والمعدمين والفقراء؟ الا تسمعون؟ سنوات الناس تدور على تعيين، هو شنو التعيين؟ من قال يشتري التعيين؟ فلوس ما حد يشتريها. مو هذا صح؟ مو الناس كانت تعوفوا التعيين؟ لانه شنو الوظائف؟ معطل؟ كل شيء معطل. وانا البارح قلتها وقلتها امام الملا ليس في بينكم وقلتها على قناه البغداديه جهارا نهارا اين مصانعكم؟ اين وزاراتكم؟ الا تسمعون بالفقراء؟ وينكم؟ وين هاي الوزاره؟ ما تسمعون؟ الا تسمعون بصريخ الناس؟ وانين الناس؟ المسؤول الذي ما يستحي يروح ابناء شعبه قاعدين بالخيم بالطيانه وتقول له يابا ليش يجي؟ لك هذا طريق اجت حفرته سويتوه غير ثاني يوم ما يسمع زين هاي المحافظات ولكم هاي ولكم هاي عاصمة علم بيطالب طالب غرقانة، مو هاي عاصمة الحسين غرقانة، هاي عاصمة الرشيد غرقانة، لا هو محتار ها يريد يشيل التمثال مال أبو جعفر المنصور، أيباه هاي مشكلتنا نخليه لو نشيله نخليه لو نشيله، وعدي يهدمه من ماتي كرفك أم داك أم دا الأم خلفتك يا عار ليش لانهم لا يسمعون. هذا طلعت طلعت مشاكلنا اخواني ما حد يسمع لانه لا يسمع لما وجهه وتعطيه التوجيه الصحيح ما يسمع تقول له هذا خطا هذا مو صحيح مثل الابن العاق أولادي مو مرات عليه ابني هذا الطريق مو صحيح لا انا الا انا اسويه والنتائج يا ابو وليدي مو النتيجه معروفه. النتيجة معروفة لأنه لا يسمع، فتعطيل الحواس، تعطيل السمع هو هذا الذي أدى فينا ما أدى، هذه الخيرات العزنة والآن وهذا صراخ الناس ليل نهار، ليل نهار شعب قاعد بصفيح التني، التنك قاعد بالطينية مدارسهم طين، هم ما يسمعون ما يسمع، هو عابد هؤلاء عباد الجيران. الذين لا يسمعون هذه الأصوات عباد الجيران مشكلتنا أننا نعبد الجيران أكثر مما نعبد الله مشكلتنا أن هؤلاء ذيول وعمر الذيل ما يحب الحياة